السلام عليكم النهارده هعمل لكم طريقه مربى الفراوله انا جبت نص كيلو فراوله وقطعتها وهحط على النص كيلو فراوله ربع كيلو سكر كباية يعني وهحط ربع كوبايه ميه ونص عشان تلهلحلها بس كده وهسيبها يعني تاخد وتدي مع بعضها كده وتنزل العصاره بتاعتها وهقول لك تعملي ايه تاني. فتحت عليها النار وهسيبها تاخد وتدي مع بعضها وهقول لك تعملي ايه تاني فتحي انا هفتح عليها اقلبها كده عشان ما تلزقش وهغطيها واسيبها تاخد سواها دلوقتي انا بشوفها علشان لما بيطلع الريم الابيض دوت بتشيليها كل ما يطلع الريم الابيض ده تشيليه عشان تديكي طعم كويس في الاخر دلوقتي انت بتخلي الغطا بس لحد ما بتغلي تبتدي في الغليان وتشيل الغطا بس هسيبها الطابقة وابتو تعمل لحد ما المية تقل فيها وبعدين هقولك تامل ايه دلوقتي هي لما استوت كده دلوقتي خلاص حط عليها باكل جيلي جيلي فراولة او اي جيلي احمر يعني بس وبقلبه كده وبطفي عليه واسيبه هتبقى زي بتاعك برا بالضبط وهعبيه لازم تقل الفراوله تكون تبرد خالص خالص علشان لو حطيتها في حاجه وهي سخنه كده هتعمل بخار ولو نزلت ميه عليه تاني بان البخار من غطا مثلا البرطمان ممكن تبوظ الفراوله وتعفنها احنا دلوقتي هطفي عليها واسيبها لما تبرد خالص احطها في البرطمانات واقولك بيها يلا يعني دلوقتي انا هفضي المر... الفراوله بردت هفضيها بقى في برطمان يكون طبعاً نظيف وناشف ناشف جداً علشان آه ما تعفنش منك وبعدين أنا برضو مش هغطيها في ساعتها هسيبها لحد برضو ما تبرد خالص خالص خالص لأني أنا خايفة من أي نقطة مية من بخار المية إن هو يجي عليها هيخليها تعفن ودي كانت دي كانت المربى هتعجبك جدا جدا جدا حاولي تعمليها صدقيني لو جربتيها هتدعيلي لو عجبك الفيديو دوسي لايك ولو اول مره تزوري قناتي دوسي اشتراك او سبسكرايب وشير عشان كل يعرف الطريقه السلام عليكم ورحمه الله